موسيقى <تصفيق> بن داود بن دريسة سيدي بتليدي قد ادخلنا الدول شربنا الماج بدنا من ديخ ودزنا سناتاي تنشف الخط ديالو كايصوغو تنتهى ادو ادوار وتحسكو تحسكو كادو قدوان في ريغه ماو ماو القطعه من ماو اللي تكون في البورطاج اه تيكون في الداخلو اللي تيكون في ماو تايفر البورطاج من من الماوي اللي كان فيها متركب فيها داك الغليظ اللي دار هو اسمع صديق الخدام هذا حدا, واحد حدا كبير خلنا هذا هو هذا هو هذا هذا هذا هو هذا هذاك هذا هذاك هذا وعمرها من هذه الغليظه الماوي الغليظه، من يا سيدي قبلنا كلنا كبلينا قتلك شول ديال الكاس، حاطوا رجل الكيسان حداه، حنا ربعه، هو عطانا شربنا، هو صاحب شي ناس هم حضانات تعرفهم، تعرفهم باباك، هم هما صاحبهم. عارفهم هو يسولنا قالينا نهار السبت أشنو في راسكم واش كتسمعو واش كتقولو، قلنا لو جهاد في سبيل الله وكانت كاينه ثوره، ماشي قالينا ماشي سمعنا، يجيو نهار السبت راه معلوم راه معلوم ب- الجهه و كما كنا تشجع فينا غير نمف تو ما اسمعنا راكم رجال ما تتخافوش جو سيدي راه لي مضروب لي مضروب المدعى المعطى الناس راه جهد ايه الله كنا هذا يوم قلنا لي في ذا العلم و الناس راه جهد قلنا ما ما تعكزوش ما تقولوش راه كاين كاين كاين الطور ولا لا واتخيفتنا معها زيدي بشيء فانا شيء راينا نجيو دزنا عليه ولكن ما دخلناش عندو دزناه وسمعناه باقي هذا كان النهار الخميس وباقي له الجمعه والسبت السلطان يكون, يكون فيه طور الجداره السمعنه قتلوه هداك الحاكم اللي كان حاكم الدولة الحاكم هو الاول هو اللي مات الاول هذا كان غادي للسبط غادي السوق ومعاه مع الخليفه عزيز اسم أه؟ عزيز ها عزيز اسمي الخليفه خليفه عزيز عزيز واه تقولوا له خليفه عزيز ياك ديال حجر السكه ديال الترلقا الجلف كامي وامر مورا يقولولو يقولوا صالح ولد العفاني صالح العفاني ولد العفاني آه من هناك ديك حبسو، حبسو حبسازي قالوا فين غادي بنادي قالوا قالوا الناس يصو قالوا لهم حنا ما عدناش الصو عدنا في هاد قالوا سيرتوا الصو وخا غادي خس <تصفيق> لي أمزل ما مرضاش رضىش يردلوه مرضاش رضىش يرد عليه كلام خرج زيد من طوافيل من كوه الحلو عنده تلتيه ضربلوه الرواي سيد اللي كان رافده الخلفاء عاد ضربوه الرواي خلى لا خرج زيد خلى ثم خلى ثمر ها خلى ثمر أيه خلى أيوه. لهم خله بدأ بدأ يتعدى ال الكمير في الشوب يقول لهم عدي دب خله ووو بش سطع فحارة خله أول هذو هؤذو تغوطوا الناس لي الكمير هذي هؤذو لي يوم قلت طالب الحجر أطرى أصوات المكرت بالتداع ما تلاحظه شوف الحكم راضي الله تقول ها غادي هارب ا سيدي واحد الدويره أنا وريتها ليكم هي طرفانيه ديال الملهي عندها الجريده لحقا الطريق والزرف ديالها ديال الميكا خضر بثل شي يرد بالك أييه هو راه طاح عند <hesitation> طاح عند الدار يخلطو علينا الناس بالحضر تا ولا عالكرقو. كان واحد نياو غاطا كاينه شعلات تما غاطا غاطا برشا هذيك كان الحرو الحرق تقولولنا الحرو الحراق من طايز هو غادي مسكين بدا يوضع عطيرهصو جناه ما يدخل فيه ولكن ما يفكوش ما يفكوش ماتت سيل الناس في المدينة خدامة تضرب تضرب اه. اه بارود بارود خدام خضار راسي ده ب... داوود هذا كان نهار هذا كان النهار هذا كان نهار أشمل عنده عنده هو جويجا بن داوود قد الويله ودارو كانت ما قد هذاك الجورن قدامو قلت ما كانوش الدار الدار كتشوف الطريق هو ما خرج تضرب من الدار وانا كانوا حاضر الطريق العسكر بدا كيدخل يع. العسكر بدا يدخل وتا تخيرها اه فالناس البياني <تصفيق> <تصفيق> <سأل> من من دك دك شوي... متع... آ... <سأل> ما تعرفوا العمارة منين ما تعرفوا منين تجي على خاطر هذاك هذاك البارود ديال ما فيش دخان، شي ما منين هاك الحد السبت آه وحد. الحد الثاني ضل قوة كدخل على قول هذوك الناس اللي تم تما خاجر عفمالي الخير الشيفور اللي حدا الشيفور اللي حدا الشيفور اللي حدا ياك ما ما تبين لهمش من انتاج القطرة تي تضرب الواحد جت لون راكازي نهار نهار الحد اللي ضرب قالوا قالوا من داود بقي جان تحت نهار الحظ وبحدو اجدار قتل ميات عدو, عدو. شو؟ الله ويا لي كان سيدي غد هذا السبت والحد هذو على قول الهدف لبن داود وهندريس حتى سيدي الاثنين الاثنين الاثنين عقوب الدار اللي كيخرج منها اللي كيخرج منها القرطاس يوم يدك ير فيها ما ما قدرش نقررو كان كان دير في دفء ديال ديال القصدير قصدير ديال ثلاثة متر في الطول كان دير دفء مريطين مريطين بالقرطاس وما دوش منه إذا كير يبو في الدار بس فيها ب <تصفيق> لكت سمع قالو فيها قال يا حنا شنا شنا الحيط لي طفق ديال هروديرو تريبه الدار وهو شد بحال هذا و الدم ما ما ما لحقلوش هو شاد القند ياك دار بو هذيك الدار بكورة رجبتها متهاو او فشدل واحد الهريش كيقداري بغيتي قدات شي دغاه تا يقولوا ياك فشدل الهري ديال شقدالي تا هو بعرضه ودخل وكانوا تيقولوا ليها قالوا الكره كتجري من هري لهري الهري ضربت ضربت ديال بن داود رجبت وخرجت منها وفشدل الهري لآخر يدي في يديك أسيدي نهار تنين رجعو عليه مسكين الدار وقلبوا قلبو عليه تصابوه راي موحل حيث كيما هذا قنتل و مالحقوش ردو شدو بقا عندو المقحل ياك خيروه قالو فين تحب تموت محسود دول الدائره وقال الكلام بسم الله المدير دوزت معك وكيف صغلو فيه وقال كزيد فيه قالوا له كيفاش كنت تدير وقال كزيد قال لي هم اعطونا حلول ديالهم كيفاش كنتي وقال لكم الحلقه بقى فيها قرطاسه وحضوا وهم تسيو أدم تقاو أدم تتحديد حلا حلا أول واحد أول واحد ما في الدوش الغفلة في ديالهم راسليه قدام طيحو قدام قال لهم زيدوني الحماره ولكن انت شي مالشيش زبلصنا انا ولا شنونا قول للناس اللي حاضرين على هذه الساعه ياك <تصفيق> هذو ناس اللي حاضرين يادي البيرو هذيك الساعه هما اللي حضرو عليه هما اللي حضرو عليه وجابوا أخبارو أشنو سالو واشنو دار وما خافش هو رأسهم راسه من غير وراينه تضروا ياك خيروه قلعولو أيه لهم كحلة زيدي لا حوارنا لكاحل، وخيروه وقالولو أيه ولا الدار، ولا و... <تصفيق> هذا بن, داود بن الله قد ديالو, <تصفيق> <تصفيق> ديالو كين فوت في فراضة. <تصفيق> شو هذا؟ المغبرة راتي شو هذا؟ شو هذا؟ هو جحد الحيط ديال صور صور ديال شو هذا؟ جا هو فج الحيط كينا. مع الباب دخله دخله دخل مع الباب ولي ليجت أم ليص أم ولا ووو القمر ولا